الشيماء هي الشيداء وتحشينا الشيماء وتحشينا الشيداء وتحشينا الشيداء وتحشينا الشيماء هي شارل الينا عايشه غادي يعلينا عمرتي شارل الينا وا كيف